مرحبا والشعر يصطاح بموالي. بموالي ارحبوا مليون عند الرشيدية يا, <تصفيق> يا هلا والعود الازرق لمن جالي <تصفيق> يا هلا انشرح بالي من رامك الفرح شاع من ضية يا هلا بجيراني ما عاد يهمني ارحبوا جزيلين الابعاد فعلهم يعرف لي اثاره الهي بنت عبدالله سافر <تصفيق> للمول <تصفيق> شرح بالي مني رامك الفرح شاع من ضايع يا جزيلي للابا